السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شايفين ومتابعين قناتنا في كل مكان احنا دلوقتي همتر... المطو... موصلين المايك وده صوتي بالمايك وده المايك رخيص جدا لو الناس عايزه تبتدي بحاجه على القد دي مايك رخيص جدا وزي ما انتم شايفين الاختلاف في الصوت والوقت هرجع لكم اتكلم من غير المايك وهتشوفوا الفرق في الصوت بس بعد الفاصل هنسمع الاختلاف في الصوت ده صوتي كده من غير المايك زي ما انتوا شايفين هيبقى فيه طبعا اختلاف في الصوت وانا المايك شيلته المايك اهو شايله ودي وصلة المايك ادي المايك لما انا شيلته وادي وصلة المايك الوصلة بتاع المايك متعرجة على تلاتة ثلاث تعريجات ودي بتعمل مشكلة احيانا مع ناس ان هي بتكون عايزة توصل نفس المايك على الكمبيوتر وانا هشرح لكم برضو في فيديو تاني ازاي تعرفوا على الكمبيوتر وهتوصلوا ازاي على الكمبيوتر وهنرجع تاني مع بعض نتوصل المايك ونشوف الفرق في الصوت وهنقول ايه الفرق اللي حصل وايه المميزات بتاع المايك تابعوا معايا يلا نكمل الشرح. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا الفرق والاختلاف في الصوت من غير المايك عن طريق مايك الكاميرا بتاع الموبايل طبعا دي اختلاف جامد وكان فيه زي نظام خروشه او صدى في الصوره وبعد الاحيان الموبايلات بيبقى المايك بتاعها ضعيف جدا فما بتطلعش جوده ممتازه في بعض الموبايلات ما بتقبلش مايك زي مايك مايك بويا مايك بويا او المايك الاحدث من البويا ما بتقبلوش الموبايلات اللي هي الاصدار القديم بتقبلوا الموبايلات اللي هي الاصدار اتنين وعشرين اللي نزلة جديدة او هتكون احدث من كده فدي بتكون مشكلة احيانا عند بعض الناس وما بيعرفش يوصل المايك او بيركب المايك وكأنه شغال معاه والتلفون ما بيبقاش قريه وبعد ما بيسجل الفيديو والمنتج بتاعه يعمله ويجي يشوف او يسمع المنتج بتاعه اللي عمله وبعد ما صوره بيلاقي ان هو كان بيسجل بمايك الموبايل مش المايك الخارجي اللي هو جايبه عشان الصوت يطلع معاه واضح ودي بتكون مشكلة احيانا عند بعض الناس طب ايه هي حل المشكلة دي؟ ناس كتير هتسألني حل المشكلة حل المشكلة ان هو في برنامج اسمه اوبن كاميرا برنامج Open Camera برنامج اوبن كاميرا ده بتحمله من على جوجل بلاي للتليفون بتاعك لاني تليفونك اصداره قديم فلما بتوصل المايك الكاميرا نفسها ما بتتعرفش عليه بتبقى متعرفه على مايك الموبايل اللي فيه اللي هو متوصل بالموبايل داخلي هو اللي بيشتغل وبيخرج الصوت للكاميرا لكن بقى عشان نشغله هندلي برنامج اوبن كاميرا وهنخش على الاعدادات بتاعته ونظبطها هيروح جاري معايا المايك الخارجي وهيشتغل معايا 100 مية, مية والمايك ده رخيص جدا اللي احنا شغالين ده حاليا وفي مايك اوبن مايك اللي هو البويا المايك البويا ده بيكون غالي شويه بس اغلب التليفونات ما بتتعرفش عليه زي التلفونات ما قلت اغلبيه التليفونات ما عليه زي انا ما قلت ده المايك البويا او المايك اللي اصداره اعلى من كده وموجات الصوت بتاعته بتختلف فالتليفونات بتتعرف على المايك اللي انا شغال بيه حاليا اي تليفون اصداره قديم بيتعرف على المايك اللي انا شغال بيه حاليا والمايك ده سعره رخيص جدا هتلاقيه عامل 70 80 او 60 جنيه اما المايك البويا هتلاقيه عامل 150 160 في أعلى من كده مايك زي البويا بس بصراحه انا ناسي اسمه دلوقتي ده يعمله في حدود ال 200 250 ودي آه هو المايك ده بصراحة اللي انا بستخدمه آه رخيص وهينفعك كتير آه حاجة يعني مش غالية عليك وبرده الصوت بتاعها آه مش, مش ضعيف وصوته كويس والمايك ده حلو وكويس وانا شغال بيه زي ما انتوا شايفين بس كده آه نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ولو في حد عايز يستفسر عن حاجة او مفهمهاش اكتب لي في التعليق وانا هرد عليه وما تنسوش تشتركوا بقى في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان أوصلكم دايما بشروحات مفيدة وحاجات مفيدة وانتظرونا في الفيديو القادم بحاجة فيها افادة من قناة بيت الصعيد كان معكم محمد صلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته